Meteorologia nu o schimbare radicală a vremii, ce se va întâmpla cu viscolul spre sear în București. Minsoarea va înceta în Bucure subliniere liniere după orele miezii, iar vântul se va diminua sub nu va mai avea intensificări puternice, ajungând până la maximum 35 de km pe oră, a declarat vineri meteorologul An Gabriela Bencil, la comandamentul convocat de primarul capitalei Gabriela Firea, la sediul poliției locale. Va fi în continuare viscol în Bucure sub linierătii, iar vântul va avea o intensitate mai mare la periferie, de 55 de kilometri pe oră. Vizibilitatea, în special la periferie, este temporar diminuat. Ulterior, duc, amiaz, atât intensiv crile de vânt, cât sub linierătii se vor diminua? Spre sear va înceta în soarea, iar vântul va avea maximum 35 de kilometri pe ori. Stratul de zpad este mai gros în centru acum, de 25 de centimetri, dar spre amiazi. Spre vom vorbi despre grosimi cuprinse între 25 la 35 de centimetri, a declarat meteorologul An Gabriela Bencil. privit Administrației Naționale de Meteorologie, care a actualizat avertizarea cod portocaliu de viscol, abundente sub abundente sublinierei vizibilitate secezului, în cea mai mare parte a munteniei sublinierei a Dobrogei sublinierei în sudul Moldovei va continua să ningă abundent, iar vântul va avea intensificări cu rafale de 50-60 de km la oră. Temporar 65-70 km/h, discolind sublinierea Ilocal Troianind ZPAD-a sublinierei diminuând vizibilitatea. Avertizarea Cod Portocaliu care vizează capitala sublinierei IZCJ este în vigoare până la 1500. Tot până la ora 1515 se acestu sub avertizare Cod Galben. De la ora 1500, intră în vigoare o altă avertizare Cod Galben pentru minstori, intensificări vântului, vet pat spulberat sub un i vreme deosebit de rece. Avertizarea va fi în vigoare până la ora 2000 sublinierei vizează 13 judece. Potrivit meteorologilor, în Juntatea de Estamunteniei, în Dobrogea sublinierei în cea mai mare parte a Moldovei insurile vor continua, dar vor fi în diminuare ca intensitate. va mai avea intensificări, cu vitezele arafală în general de 45 la 55 de km la or, temporar de peste 60 de km la oră în beregan, viscolind subliniere, -i, spulberând z-pada sublinierei diminuând vizibilitatea. Sudul sublinierei în estul Dobrogei precipitațiile vor fi mixte. Meteorologii spun ce vremea va fi în continuare deosebit de rece, iar intensificările vântului vor accentua senzația de frig. Cursul nopcii de vineri spre Sânta, în estul sublinierei în sud-estul cerii vor mai fi intensific ale vântului, cu 35 la 45 de km la sculberând spulberând z-pada de pus, anuniu zdro.